صوات تاريخ الكمات من الزمن الأول وقرأت الحروب أنت مكتوبة oh, ولا فتاة الا علي وانا الولهان انا الولهان واعرف قيمه الشوق وان العشق ما أنا الولهان واعرف قيمة الشوق ويلدلني العشق ما بيه الميع وإذا لك حيدر وبس هاي ليش على الوريد ليش على الورد نلقى الفراشة لانوطر الورد بجذبي وخليني ازيد من الشعر بي واقرا لك مع جسواك علي قبل الخلق بالعرش موجود معناه انخلق مو بس إلي يا علي الماء بيت المال عند وحكم الكون وبوقت المشار كلهم سوية حتى الطير كان بوقت شبعان القاضي علي, علي علي باب الله شف وساع للخير أبو ليجام حبسكين بي وترى العندى اسمع يا الموالي اسمع بعد عيني وترى العند علي ربحان الاثنين اني انا لكم يا اولاد امير المؤمنين الله. وترى ان ترى العندي علي ربحان الشفاعه او جنه الباري الزهيه قلتها مفتخر كل هاي سنين نعم انا اختلف عن البريه جوازي من علي موقع مختوم و فاطمة, فاطمة قدمي أباجر إليّ واسمع الصلوات ولا يدار ولا يدار ذهب ذهب ماكو مثل در ولا دار ولا در علما جابت منزل على علم منزل ولا دار ولا دار بيت الله انولد حامي صلوات, صلوات. علاوي يمنى, علاوي يمنى. لو خارج التغطية وين عريسنا بوين؟ راح يرجع بالسلامة إن شاء الله الفرحة إن شاء الله على وجوهكم الطيبة انتممها لحبيبنا الغالي وعريسنا علي بهذه الأمسية اللطيفة والجميلة عليكم وبحضور خدمة الإمام الحسين اللي حل ضيفاً متأخراً حبيبنا ماهر الشبلي وحبيبنا الغالي علي ماهر الشبلي مو هاي لازم نذكرها شيخ خلصنا اليوم عرس الغالي فرحوله كل احنا فرحانين فرحانين لو ما فرحانين الكل ان شاء الله فرحان واليوالي والليوالي علي صفقوله انا قلت وليوالي على صفقوله كل احنا موالين او يم علي الكرار ادعوله ادعوله بذرية صالحة إن إن شاء الله والرفاه والبنين والحياة السعيدة، <أكتشتغي> اليوم, عرس totally. اليوم, عرس oh! <أكتشتغي> اليوم عرس الغالي فرحولة اليوم عرس الغالي فرحولة هلا اليوم عرس الغالي فرحولة اليوم عرس الغالي فرحولة واللي والي علي صفقوله افرح اليوم عرس الغالي فرحولة واللي والي علي صفقوله ويا معالي الكرنار ادعوا له ادعوا له ادعوا له ويا معالي الكرنر ادعوا له ادعوا اليوم عرس الغالي فرحوله افرح افرح عرس الغالي فرحوله ولوالي علي صبقوله اليوم عرس الغالي فرحوله ولي علي صبقوله ويا معالي الكرنر ادعوا له ادعوا يا معالي وصوت الوحي كبر علي علي حدا صوت الوحي كبر علي علي حدا فرحة غديرية آية سماوية اي فرحة غديرية آية سماوية اي علي علي حدا علي علي علي علي, علي وصوت الوحي وحي كبار علي علي حيدر صوت الوحي كبار علي علي حيدر فرحه غديريه اي ايه سماويه فرحه غديريه ايه سماويه وعلي علي علي حيدر علي من وحي بار الكون حمل حميه نور يشع يا كرام فوق الوطيه الله كرم الناس اجمل هديه الله كرمها الناس أجمل هدية يا محلي الطيبين من هالعطية ويا محلي الطيبين ويا محلي الطيبين من هالعطية شنو؟ ويا محلي هالجوهر علي علي حدار يا محلي وعلي علي علي علي هفرح هفرح هاو الصفق هلا صوت الوحي, الوحي كبار علي علي, علي علي حدار صوت الوحي كبار علي علي حدار فرحة غديرية أي سماوية علي علي حدار